Teknologialla on ihan valtava vaikutus ihmiseen ja ihmisyyteenkin. Että jos nyt mietitään teknologiaa vähän laajemmin, että jos ajatellaan, että siihen kuuluu kaikki työkalut ja erilaiset keksinnöt ja järkevät toimintatavat, mihin on päädytty, niin ihminenhän on valmistanut teknologiaa koko olemassaolonsa ajan. Ja voi ajatella, että se on yksi syy siihen, miksi ihmisiä on edelleen nykypäivänä, miksi ihmislaji on niin menestynyt. Eli Meillä eläiminä olla sille kummosia. Meillä on aika kehittyneet aivot, mutta me ollaan tarvittu teknologiaa ihan vain siihen selviytymiseen. Se on ollut meidän selviytymistaito, se kyky valmistaa teknologiaa. Koneet osaa tehdä uskomattomia temppuja, mutta ei ne ihmistä korvaa muuta kuin hyvin rajoitetussa asioissa. Taskulaskin on korvanut ihmisen siinä, kun lasketaan prosentteja, mitä 30% 30 alennus sitten tarkoittaa näistä farkuista. Epäilemättä se tulee korvaa yhä enemmän ja enemmän ihmisiä semmoisissa rutiinitoissa, mutta tätä nimenomaista luovuutta, niin kun me vielä edes ymmärretään, mitä se on, mitä tapahtuu täällä ihmisen päässä, kun me ajatellaan, tunnetaan, muistetaan, hoksataan jotakin, niin ei me sitä osata koneisiinkaan siirtää. Et tekoäly on kyllä sanoisin, että hyvin kaukana tulevaisuudessa, jopa tämmöisessä vähän tähtitieteellisemmässä mitassa. Mutta mä uskoisin, että Ihmisälykkyydessä, koska automaatio etenee ja tekoälyn kehitys etenee huimaan vauhtia, niin tulevaisuudessa ihmisaivoja tarvitaan just siihen kontekstin ymmärtämiseen, just niiden tilannesidonnaisten asioiden ymmärtämiseen, toisten ihmisten ymmärtämiseen, mikä vaikuttaa siihen, että onko toiminta älykästä vai ei. Ennen vanhaa sanottiin, että meillä on tietokone tekee jotakin, se oli tosi hienoa. Nyt se ei enää piisaa, nyt pitää sanoa, että tekoäly tekee jotakin, vaikka kyse on itse asiassa edelleenkin ihan samasta. Vähän, vähän hienommista koodeista, algoritmeista, suuremmasta tehosta koneissa, mutta ei sellaista älyä missään ole. Mutta sitten tiedon nopea prosessointi ja pikkutarkka asioiden muistaminen ja, ja tällaiset asiat, niin ne ehkä kannattaakin ulkoistaa sille koneelle ja sit hyödyntää sitä koneen älyä oman ajattelun tukena. Tiedon hierarkia se on, se on räjähtänyt siis siinä mielessä, että ennen tietoa sai seinien sisältä ja tietyistä paikoista ja tietyiltä ihmisiltä. Siellä se Jussi oli edelleenkin suolla kuokkansa kanssa, jossa jos tullut ponsset ja zetorit ja uusi teknologia, joka sitten vapautti ihmisen siitä radanasta. Uusi teknologia, robotit, tekoäly, mitä kaikkea tulekaan, tämänkin vuosisadan mittaan, vapauttaa ihmisiä yhä enemmän tekemästä työtä pakosta. Sen sijaan tekee työtä, koska se on tapa kuluttaa aikaansa, olla sosiaalinen, toteuttaa itseänsä. Se on se työn tulevaisuus, katsotaan vähän pidemmällä tähtäimellä. Tänä päivänä, niin kun meillä on internet, meillä on kaikilla tavallaan työkalu mahdollisuus olla uteliaampia kuin koskaan. Mä käytän samaa internetiä kuin Paavi tai Trump tai Zuckerberg. Tavallaan, me kaikki hyödytään siitä samasta niin kuin, valtavasta mahdollisuudesta. Niin meidän pitää ymmärtää, että asiantuntijuus tätä kautta voi myös olla hyvin erilaista, mitä se ennen oli. Nuorisolla ylipäätään on paljon osaamista ja tietotaitoa. Ehkä ne osaa ratkaista sellaisia ongelmia, mitä vanhemmat edes tienneet että on ongelma. Niin meidän pitää ehkä määritellä se asiantuntijuuskin uudestaan. Et, et, et, me voidaan opettaa toinen toisille nuoret ja vanhat asioita, ilman että meillä on sitä virallista, sitä vanhakantaista mallia, että sulla on tietyt tutkinnot, tietyt arvosanat ja muut. Niin tässä mielessä tiedon hierarkia on mahdollistanut uudenlaisen asiantuntijuuden. Kyllä se nimenomaan se nuorison aktiivisuus, uskallan sanoa kansalaistottelemattomuuskin, koululakot, Greta Thunbergit niin edelleen, äh. Juuri sitä, että nuoriso muistuttaa meille vanhemmalle porukalle. Thunbergi sanoi, että kuinka te kehtaatte. Et tehkää enemmän, älkääkä vaan olko huolestuneita. Niin ja se mikä on kiinnostavaa tässä ajassa, että mietit Kreetankin vaikutusvaltaa. Hänellä on enemmän vaikutusvaltaa kuin yhdelläkään keskenään kuninkaalle. Se mietit kuinka paljon ihmisiä Kreetan on vaikka tavoittanut tai saavuttanut, niin meidän pitää myös miettiä uudelleen vaikka valta ja mitä se on. Kuka vaan meistä voi muuttaa enemmän maailmaa kuin yksiköinen hallitsija tuhat vuotta. Me voidaan kotina, kotona omassa vaikka sohvalla niin koodata seuraava Facebookiin. Se muuttaa miljardin ihmistä elämää. Koska tää on meille homo sapiensille vähäsen, me valitettavasti hyvin lajityypillinen käyttäytyminen. Nuorena me ollaan osa ratkaisua ja me yhä enemmän ja enemmän muututaan osaksi ongelmaa, niin ettei huomatakaan. Ja kyllä tässä ilmastonmuutoksen äh, kohdallakin on ne vallassa olevat setämiehet ja muut. Niin jotka ovat se suurin ongelma, suurin kanto kaskessa, että me saadaan tämä maailma pelastettua ja ilmastonmuutos kuriin. Ja siinä juuri nuorisolla, nuorten mielipiteillä, toiminnalla, aktiviteetilla on ihan keskeinen osuus. Ilmastonmuutos on meidän koko ajan se kaikista tärkein, isoin haaste, mikä meidän pitää ratkaista. Se ei yksin teknologialla ratkaisu, tai tulee ratkaistuksiin, koska me tarvitaan käyttäytymisen muutosta. Totta kai teknologia voi auttaa meitä tosi tehokkaasti, parantaa jotenkin äm, ratkaisuja, mitkä ennen oli vaikka tosi, tosi no, toimeille päästöjä tai, tai, tai saasteita. Mutta se ei yksin riitä. Mä näen, että teknologian paras anti on se, että se auttaa meitä muuttaa meidän käyttäytymistä tosi nopeasti. Tos mietit, että ei se ole internetin tai tai puhelinten tai tietokoneen vika, että et, et ilmastonmuutos on olemassa. Mutta niiden avulla niin me voidaan hyvin nopeasti luoda insentivejä, niinku tavallaan sosiaalista painetta ja kertoa ja näyttää ihmisille se ongelma. Ja tässä mielessä mä uskon tosi paljon, että teknologia tulee, niinku, tai että sen avulla me voidaan ratkaista tätä, koska mä en keksi mitään muuta asiaa, minkä avulla yhtä nopeasti voitaisiin muuttaa meidän käyttäytymistä. Telia sanoi mulle, että Katri ei tieden muuta maailmaa. Sitten tietenkin loukkaannut, että miten niin, että katso ympärillesi kaikki tämä on tieteellisen metodin ansiota, kunnes me sitten vähän rauhoituin ja tajusin, että itse asiassa hän on oikeassa. Eli tiede tai tieto itsessään ei ikinä muuta maailmaa, sitten vasta kun se tieto elää ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Sitten vasta kun me yhdessä opitaan siitä, sit vasta kun se muuttaa meissä jotain, niin sitten maailmakin muuttuu. Kovin moni niin erehtyy ajattelemaan, mutta ehkä sillä kun vaan säästetään ja eletään niukemmin ja niin edelleen, että sillä lailla maailma pelastuu ja ilmastonmuutos nuijertaa. Mutta ei se, ei se pelastu. Ei, ää, ei me saada millään maailmaa käännettyä taaksepäin niihin vanhoihin, huonoihin aikoihin, jolloin ilmastonmuutosta ei ollut. Meidän täytyy kehittää teknologiaa, teknologisia ratkaisuja, oli kyse sitten energiantuotannosta, kierrätettävistä materiaaleista, fiksummista ratkaisuista, mistä tahansa. Mutta ehkä nyt jos mietitään näitä tuoreita työkaluja, näitä digitaalisia työkaluja, niin kuin vaikka tekoälyä, niin nehän tosi monin tavoin tulee tuonne meidän ajattelun alueelle, meidän niin kuin älyn alueelle. <laughs> Eli on, on tota, pystytty kehittämään semmoisia työkaluja, jotka pystyy ihmistä paremmin ajattelemaan jotain asioita, ratkomaan jotain ongelmia. Niin se vaikuttaakin ihmiseen tosi kiinnostavalla tavalla, koska jos jotain taitoa, jotain ajattelun taitoa tai älyllistä taitoa ei treenaa, niin se pikkuhiljaa hiipuu ja rapistuu. <laughs> Eli voisi sanoa, että yksi kiinnostavimmista vaikutuksista ihmiseen tällä hetkellä tosta, tai teknologian vaikutuksista on se, että se muuttaa sitä, mihin me meidän omia aivojamme käytetään. Eli sen lisäksi, että ihminen on tämmöinen teknologinen eläin, me tarvitaan monipuolista teknologiaa, että me vaan selvitään tässä maailmassa. Niin nyt kun teknologia tulee sinne meidän aivotoiminnan alueelle, niin se myös muuttaa sitä, mitä, mitä se ihmisäly on ja mihin tätä pääkoppaa kannattaa käyttää. Taaskin me ehkä nähdään ja kiinnitetään liikaa huomiota siihen tämän päivän pikkuongelmiin ja Räpiköintiin, puhutaan tiedon jälkeisestä ajasta, vaihtoehtoisista faktoista. Meillä on trollit ja botit riehuu tuolla verkossa. Mutta itse asiassa mehän nyt eletään ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa, jossa jokaisella on parin napin painalluksen päässä siellä älykännykän kautta, jossa ihan jokaisella niin suurimmalla osalla maailmaa ja ainakin Suomessa jokaisella, käytännössä maailman kaikki tieto, hyödyllinen, tarpeellinen, välttämätön tieto. Ongelman on tietenkin se, että siellä on ne loputtomat somekeskustelut ja twiittaukset ja kissavideot ja niin edelleen. Meillä jokaisella on se vastuu, että me käytetään tätä mahdollisuutta oikein ja hyväksemme, eikä ainoastaan aikaa tappaaksemme. Mutta esimerkiksi nettiä voi käyttää myöskin positiivisesti. Se antaa mahdollisuuden, ei ainoastaan löytää toisia samalla tavalla ajattelevia, vaan myöskin päästä sisälle aivan erilailla ajattelevien maailmaan. Mahdollisuuden... Paljon paremman, tehokkaamman tavan, mitä meillä ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Mutta ehkä mä heittäisin kaikille, niin ku, vaikka nuorisotyön tekijille ohjeellisen haasteen ja kysymyksen, mitä sellaista sulta saa, mitä ei saa internetistä? Tavallaan siinä on sun arvo, koska kyllä mä aina löydetään niin ku, tietoa ja infoa ja materiaalia ja aina löytyy paremmat luennoitsit, mutta se mitä internetistä ei saa, niin internet ei katso sua silmiä. Se, se ei kosketa suolalle, eikä sillä ole kehon kieltä, eikä se laita itseäsi koskaan likoon, tai ei sitä nolota tai hävetä, tai se oma kerro omaa elämäntarinaansa. Että ne on ne asiat, miksi me halutaan tulla vielä toisen ihmisen luo. Siinä on jälleen se, että se on itsestä kiinni, omasta valinnasta kiinni, että kummalla tavalla sitä käyttää sitten vaikkapa sitä somea. Onko siellä sitten jossakin... Sipsikalia vegaani keskusteluryhmässä tai ylilaudassa ja juttelee vain samaa mieltä olevien kanssa, vai yrittääkö todella luoda niitä keskusteluyhteyksiä, siltoja, myöskin erilailla ajattelevia maailman maailmankokeiviä. Ja tavallaan tämä digitalisaatio, jotkut voi ajatella, että se vieraannuttaa meitä ihmisyydestä. Me ehkä eka se tekee, koska me luulemme, että me saadaan digitaalisten laitteiden kautta yhteys, mutta me ei onnistuta siinä. Niin pitkällä tähtäimellä se tekee meille palveluksen. Koska se opettaa, se pakottaa meitä sivistymään ja jalostumaan tavallaan keskittymään niin oikeasti tärkeisiin asioihin. Niin kun me huomataan, että meille tulee vaihtoehto, että tuolta netistä saa sitä sun tätä, niin jokaisen ihmisen pitää miettiä, että no mitä sellaista mulla on annettavaa, mitä yksikään robotti tai ei voi antaa. Ja nyt me ollaan todella syvällä siitä, mitä on olla ihminen, to ihminen toiselle toiselle. Ja tulevaisuudessa ohjaaminen, niin se on sitä, että... Et en mä tule kertoa sulle mitä sä oot internetistä. Kyllä, sä löydät. Internet on pätevämpi. Mut, mut, mä maan tässä, koska mä tunnen, mitä sä tunnet. Suurimmalta osalta ihmisistä löytyy aivoista just ne mekanismit, joita tulevaisuuden työ edellyttää. Kaikki meistä osaa aivan varmasti oppia uutta, kaikki meistä osaa olla empaattisia, kaikki meistä osaa ajatella luovasti. Enemmän on kyse just siitä toisesta jutusta, minkä nostit esille, että onko minä rakenteet valmiita tähän. Koska musta tuntuu, että varsinkin usein työorganisaatioissa on semmoisia rakenteita, jotka itse asiassa tämmöistä ajattelua vastaan. Esimerkiksi oppiminen. Tiedetään, että oppiminen on tehokkainta silloin, kun äh, ihminen opetellessaan suoriutuu epätasaisesti, tekee enemmän virheitä, toimii siellä niin omien tota, taitojen rajoilla. Silloin kun on paljon hämmennyksen tunnetta, silloin kun saa olla utelias, silloin kun saa liikkua, olla liikkeessä. Nämä on yleensä kaikki sellaisia juttuja, joista pyritään pois työorganisaatioissa, koska ajatellaan, että se on tehokasta, jos kaikki tiedetään ennalta ja on selkeät roolit ja ei mokailla, ei olla hämmennyksen tilassa. Sama koskee myös empatiaa. Tosi monissa työorganisaatioissa on hirveästi empatiaa estäviä piirteitä. Että puhutellaan, ei tiedetä toisista mitään niin kuin sen työroolin ulkopuolella, puhutellaan toisia sen roolin kautta. Voi olla yksilöiden välistä kilpailua, joka tosi tehokkaasti estää empatiaa tai ainakin sitä niin yhteistyötä. Ja just tällaisia me-vastaan te asetelmiin syntyy aika herkästi vaikka osastojen välillä. Niin enemmän minusta tuntuu, että on just niistä rakenteista. Mutta kyllä me kaikki osataan, tämä, että ei ole tavallaan monta kuin arkijärjen käyttöä, jos päästäisiin puhumaan niistä rakenteista. Meillä ei ole koskaan ollut niin vapaita opetusinstituutioita kuin meillä on nyt. Aina ennen tarvittiin opettaja tai ekspertti omaan kylään tai kaupunkiin. Jos ei ollut, niin et voinut mitä, et, et päässyt oppimaan. Tänä päivänä sä voit ottaa nettikurssi maailman parhaista yliopistoista tai kuunnella maailman huippuja pedagogeja. Ja se tapahtuu omalta kotisolta lähes ilmaiseksi. Ja just varmaan tämmöinen vuorovaikutukseen liittyvät taidot, niin kuin empatia, tunneäly, niin ne varmasti korostuu ihmisten työssä, koska niitä on vaikea koneelle opettaa. Ja sitten semmoinen monimutkainen ongelmanratkaisu, kontekstisidonnaisten asioiden ymmärtäminen, semmoinen joustava tiedon soveltaminen, luova ajattelu. Nämä on ehkä semmoisia, joita on toistaiseksi ainakin koneelle vaikea opettaa. Myöskin oppiminen. Vaikka sillä saralla tapahtuu vaikuttavaa kehitystä koneoppimisen parissa, niin toistaiseksi silti ihmisaivot ovat siinä lyömättömät just sen joustavuuden takia. Tämä tarkoittaa sitten aika moisia oppimisvaatimuksia tai uusia oppimisvaatimuksia ihmisille mun mielestä. Ja kyllähän peruskoulussa onkin tähän reagoitu. Eli perusopetussuunnitelmaan on tullut just tätä enemmän yhdessä tekemistä ja sitä kautta ehkä sen vuorovaikutuksen harjoittelua ja laaja-alaista ilmiöiden käsittelyä. Um, tänä päivänä teinit opettaa vanhemmille iso vanimmille, mitä käytetään tai mitä läppärä löytyy oikeat asioita. Mä en tiedä, onko koskaan ollut historiasta tämmöistä hetkeä, että niin kun lapset ja nuoret niin kertovat fundamentaalisen tärkeitä asioita vaikka työelämästä ylöspäin eikä toisinpäin. Täytyy muistaa, että me kuitenkin tämä maailma on aivan uskomaton menestystarina. Me ei vaan huomata sitä, koska me katsotaan sitä mustien lasien lävitse. Ja media tietää, mitä me halutaan. Me halutaan äkillisiä, huonoja, kauheita uutisia, sotia, terroritekoja, perhetragedioita. Itse kukin voi katsoa, että mitä se sormi ensimmäisenä klikkaa, vaikka siinä uutissivulla. Me saadaan sitä, mitä me halutaan ja unohdetaan, että siellä taustalla se maailma suuressa mitassa menee kohisten yhä parempaan suuntaan. Lähes kaikilla mittareilla ympäristön tilaa pois laskettuna, mutta sanotaan ihmisen maailma. Maailman ihmiset on vapaampia, terveempiä, pitkäikäisempiä, onnellisempia, vauraampia, mitä tahansa haluakaan sanoa. Me unohdetaan se kovin helposti, että uskomaton suursaavutus ja kiinnitetään vain huomiota siihen, mikä ei ole vielä ihan niin kuin strömsöissä.